આપણે ખબર જ છે કે ત્રિકોણ ના પ્રકાર બે રીતના પડે છે એ તો ખૂણા ના આધારે અને બાજુ આધારે તો ખૂણા ના આધારે ભાગ પડે છે કે લઘુકો ગુરુકો અને બાજુના આધારે ત્રણ પ્રકાર પડે છે જે સમજુ ત્રિકોણ છે એટલે કે ત્રણેય બાજુ સરખી તમે સરખા માપ લે અને ત્રિકોણ કટ કરેલ છે અને બનાવેલ છે એક પછી છે સમી બાજુ ત્રિકોણ એટલે કે બે બાજુ સરખી અને એક અલગ સર હવે હું ખૂણા દ્વારા પ્રસ્તુત કરું છું આ છે લઘુકોણ ત્રિકોણ જે આ ખૂણા કરતા ઓછા એ પછી આવે છે આપણે ખબર છે જે આપણે રિવિઝન કરવા માટે ખુબ જ સહેલું પડે અને વિદ્યાર્થીઓ પણ જાતે બનાવી શકે ઘરે આપણે જોઈએ તો બે બાજુ સર નેવું ઓછું આ છે ગુરુકોણ ત્રિકોણ એટલે કે એક ખૂણા નું માપ નેવું થી મોટું અને આ છે એટલે કે એક ખૂણા માપ નેવું તો એને જે જોયેલું છે તરત યાદ રહી શકે એટલા માટે એને આપણે વધારે પડતો ડીએલએ નો ઉપયોગ કરીએ છીએ